آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈا ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب ڈال کر اس کو پردے میں رکھ کر اس کو گھونٹ دیا گیا ہے اس کے چار دیواری میں محدود کر دیا گیا ہے لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ترقی کا نتیجہ ہے اس بات کا کہ عورت کا بنیادی مقصد تخلیق معلوم نہیں یا وہ ذہنوں میں صاف نہیں یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا پیدا کیا تو اسے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے لہٰذا حجاب اور پردے کا مسئلہ اس وقت تک کسی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ عورت کی تخلیق کا مقصد جو اللہ تعالی کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کروایا انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اگر اس بات پر ایمان ہے اگر منانا کرے اسی پر ایمان نہ ہو پھر تو آگے بات کو چل ہی نہیں سکتی اور جو لوگ کے اس پر اس زمانے میں ایمان نہیں رکھتے تھے روز بروز آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نشانات دکھا رہے ہیں کہ جن سے وہ خود خدا کی وجود تک قائب ہو رہے ہیں آج ہی کے اخبار میں خیال دکھایا کہ وہ نئی جو تحقیق ہے اس کی روح سے جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس یہ کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کائناتے سے پیدا ہوئی تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم اپنے خدا کو آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ الباعت اس نے آج کے اخبار کل کے تو اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو آپ کو نہیں لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے یہ پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کائنات سے پیدا کیا ہے مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا اور اسی نے پیدا کیا تو پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بات میں بتا رہے ہیں تو پوچھی کہ مرد کو کیوں پیدا کیا ہے اور عورت کو کیوں پیدا کیا ہے دونوں کے مغرب کا یہ کیا یہ نعرہ تو بہت دنیا میں لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانا کام کرنا چاہیے اور یہ مغرب نے مغربی اخلاق ہے دنیا میں لیکن یہ دیکھنے لگے کہ آیا اگر دونوں بالکل ایک ہی جیسے کام کے لیے پیدا ہونے تھے مرد بھی اور عورت تو دونوں کو الگ الگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مرد کا جسمانی نظام اور عورت کا جسمانی نظام اور مرد کے کا نظام اور عورت کا نظام اور مرد کے صلاحیتیں اور عورت کی صلاحیتیں اور اللہ تعالی نے دونوں کو دونوں سلسلے اس طرح بنائی ہے کہ دونوں کے تخلیق کے نظام میں بنیادی فرق پائے جاتے ہیں یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کچھ فطرت میں بنا فضرت کے خلاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ مرد عورت کا چاہے نئے, نئے فیشن نے مرد عورت کے فرق کو کتنا ہی مٹا دینے کی کوشش کی ہو کہ عورتوں نے مردوں جیسے شروع کر نے اور سو شروع کر دیا مردوں نے اور سو جا کے شروع کر دی اور عورتوں مردو نے مردوں جیسے بات رکھنے شروع کر دی تھا وہ کتنا ہی اس فری فرق کو مٹائے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمان نظام مختلف ہے دونوں مختلف جنفیں ہیں دونوں کے دونوں کے انداز زندگی مختلف ان دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں تو اب یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا ہے عورت کو کیوں پیدا کیا جائے. اس کا جواب باہر یہی جی ہوگا کہ جس نے پیدا کیا اس سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور کس مقصد کے تحت پیدا کیا اور اس سے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو رسول دنیا میں بھیج جو پیغمبر ہے جن کے ذریعے اپنے احکام دنیا تک پہنچائے وہ حضرات حمدی علیہ وسلام ہیں اور ان میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم سلوم جانب کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے بغیر کسی ادنا شبے دراصل انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منتقل ہے انسان کی زندگی دو الگ الگ شعبے ہیں ایک شعبہ ہے گھر کے اندر کا اور ایک شعبہ ہے گھر سے باہر کا اور یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلے بغیر ایک متوازن اور مزید زندگی نہیں گزاری جاتی گھر کا انتظام بھی ضروری اور گھر سے باہر बाहार और रोजी कमाने का इंतजाम भी जरूरी और दुनिया के दूसरे मामलों भी जरूरी दोनों काम एक साथ जब चलेंगे अपनी अपनी जगह पर तो इंसान की जिंदगी को सुवर्थ होगी और अगर इनमें से कोई एक भी खत्म हो गया या नाफिश हो गया या उसमें नुकसान वापस हो गया तो उससे इंसान की जिंदगी में तवाल खत्म हो जाएगा वो बैलेंस की बाकी रहेगा इंसानी जिंदगी تو ان دو شعبوں میں سے اللہ تبارک مطالعہ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے دن میں باہر کے کام لگائیں گھر سے باہر کے کام قصبے معاش کا روزی کمانے کا اور جتنے گھر سے باہر کے کام انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں معیشت ہو یا سیاست ہو یا سماجی کام ہو وہ سارے کے سارے ترقی کرد کے دن میں آئے ہوتی اور گھر کا شعبہ جو ہے یہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد عورتوں کے حوالے کیا کہ وہ اس کو سنبھالے اگر اللہ تبارک بتانے کی طرف سے یہ حکم آ جاتا حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ وہی عورت گھر کا انتظام کرے گی مرد باہر کا انتظام کرے گا تو بھی کوئی چونوں طرح کے مجال نہیں تھی لیکن اگر عقل سے دیکھیں انسانی فصل کی تخلیق کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی اس کے سوا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہے جسمانی طور پر جتنی قوت مرد میں ہے وہ اتنی عورت میں نہیں کوئی بھی شخص سے انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھ ہے بہ نسبت میں ایک عمومی عمومی حقیقت یہی ہے جو مرد میں قوت اور مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور گھر سے باہر کے کام کور کا ٹکالا کرتے ہیں محنت کا ٹکالا کرتے ہیں وہ کام بغیر محنت کے انجام نہیں دیے جاتے سکتے لہذا ایک کتری فطری تحلیل کا ٹکالا بھی دیا تھا کہ گھر سے باہر کے کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کے کام وہ خاتون کے سپود ہو اور یہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں شراغت کی اس میں اللہ زبار وطالع نے فرمایا ازوان مطحرات سے خطاب کرتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوال مطحرات سے خطاب کرتے ہوئے براہ راست تو آپ کی ازوان مطحرات سے خطاب ہے لیکن آپ کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب ہے کیا کہ وقار نے اپنی بولی تھی کلنا کہ تم اپنے گھروں میں قرار ترارتے رہو اپنے گھروں میںار سے رہو یہ معنی ہے وکرہ تیزی سگنہ قرآن ایک سے آیا اس میں ایک اس سے میری بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ عورت کو گھر سے باہر بغیر ضرورت سے نہیں جانا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ ایک دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے بیٹھا کیا ہے تاکہ کی وہ گھر میں سرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو دبا لیں گھر کے انسان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اس اور یہ وجہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ علیہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت فاطمہ آمدر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہلی سار اور حضرت علی احمد صلی اللہ علم کے چار بھائی ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا تو نکاح کے بعد آمدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر یہ تقسیم فرمائی حالی گھر سے باہر کے کام جتنے ہیں وہ تمہارے دیں گے اور گھر کے اندر کے کام جو ہے فاطمہ تمہارے دے صلہ کے رضی اللہ دن براہ گھر کے کام کی دیکھ بھال فرما دی حضرت علی رضی اللہ گھر سے باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور یہ حضور الحدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی ہے تو اللہ صارم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی کہ گھر کا کام عورت اور گھر کے باہر کا کام مرد ہے یہ یہی پچھلی تبقی میں کاف کی اسی پر ایک زمانے دراز تک عمل چلا آ رہا تھا اور اتنا اسی کے اوپر سارے مذاہب بلکہ صرف اسلامی کی خصوصیت نہیں دوسرے مذہبوں کے اندر بھی یہی طرح سے کام کہ عورت گھر میں گھر کا انتظام سو بات کی مرت باہر گا اسلام کرتا لیکن جب سے یہ صنعتی انتظام رونما ہوا مغرب جانتا. تو اس سے ایک الٹی گنگا رہنی شروع ہوئی اور بیوکوفر تبدیلی جی. بی, جی. کا, وہ مرد نے حاصل کر لیا ہے اور تمہیں گھر کے اندر ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جب صنعت انترافہ ہوا اور زندگی کے مختلف لوگوں کے اندر کاموں کی ضرورت پڑ جائے تو مغربی مرد کو دو مشکلات سامنے تھیں ایک تو یہ کہ اس کو اپنی تجارت اور اپنی معیشت کا کام چلانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت پڑی زیادہ پیسہ کمانے کے ضرورت ہوگی تو اب اپنا پیٹ پالنا اور اپنی روزی کمانا ہی اس کے لیے مجھے لوڑا چل جائے کہ اس کے دمے یہ حایت کیا جائے کہ تم اپنی بیوی کا بیٹا کے کھاؤ لہذا اس کو یہ بات بہت ناگواز والی بولتی تھی کہ میں ایک اپنے علاوہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کا بیٹا چاہوں دوسری طرف گھنٹوں اور مہینوں کے لیے گھر سے باہر رہ کر تجارتی سفر کرنے پڑتے تو ان تجارتی سفروں کے دوران عورت کا ارد میں سبھی جاتا تو اس نے دونوں مشکلات کا حل یہ نکالا کہ عورت کو جا کر یہ پتی پڑھایا کہ تم گھر میں بند تمہیں کر دیا گیا ہے تم یہ آدارہ بند کرو کہ ہمیں مردوں کے کھانا بچانا مردوں کے دوست کو دوست کام کرنا چاہیے گھر سے باہر نکلنے اور تم جا کر یہ کیا وجہ ہے کہ مرد ہی افسر بنتا ہے عورت کی افسر نہیں بنتی مرد کو سربراہ حکومت بنتا ہے عورت کو سربراہ حکومت نہیں بنتی تو اس واسطے عورت کو یہ تحریک آزادی رسما کا سبق پڑھایا گیا جس کا نام کے جی تحریک امینسپیشن ساری دنیا سے مدارت کرایا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ عورت دھوکے میں آ کر اس نے یہ امینسپیشن کی تحریک شروع کی اور اس کے نتیجے میں گھر سے باہر نکلی گھر سے باہر نکلنے کے وقت لارنس کو یہ دیا گیا تھا کہ تم جب گھر سے باہر نکلو گی تو تمہاری حکومت ہوگی تمہارے تم سربراہ میں حکومت بھی بن سکتی ہو تم پارلیمنٹ سے ممبر بھی بن سکتی ہو تم ساری دنیا کے اعلیٰ مناسب تک بھی پہنچ سکتی ہو لیکن آپ تین سو سال کی تاریخ کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے تین سو سال کی تاریخ کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کتنی عورتیں سربراہ حکومت کتنے کتنی سے کسی اعلی منصب کا پہنچے گی چنی عورتوں سو کے سوا کسی کو وہ وہ منتوار حاصل نہ ہو سکا لیکن اس کے دھوکے میں لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گفٹ دیا جائے دنیا کا بدترین سے بدترین کام عورت کے سب سے وہ ہوٹلوں میں اگر دوسروں کی ناک برداری کرتی ہے تو عورت کرتی ہے ویٹریس بنی ہے تو عورت بنی ہے سیزگار بنی ہے تو عورت بنے ہے سڑکوں پر دھڑ دے رہی ہے تو عورت دھرم دے رہی ہے اگر اس کو زیادہ زیادہ کوئی باعزت पेशा नसीब हुआ है तो वो यह किसी दफ्तर में सेक्रेटरी बन गई टाइपिस अपने अपने खाना तैयार करती है और उनको खाना खाने का इंप्लान करती है तो यह करने की वजह पसंदी है अपने रोसियत वही औरत جہاز کے اندر ہاسٹل بن کر سینڑوں انسانوں کی نکاحوں کا نشانہ بن کر ان کو سرو کرتی ہے تو یہ آزادی ہے اس کا نام آزادی اس کا نام جدت پسندی وہی عورت اگر گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرتی اپنے گھر والوں کے لیے کرتی تو اس کو تو قرار دیا گیا رجت پسندی کرا قرار دیا گیا وہی کام جہاز کے ہوسٹلس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی قرار دیا گیا وہی کام ہوٹل کے بیٹرس بن کے کر رہی ہے تو اس کو آزادی کرا دیا جاتا ہے اس کو کہنا ہے کہ یہ عورت کو انہیں باہر نکال ہے انہیں آزادی دے دی تو نیچ سے نیچ کام غریب سے غریب کام عورت سے مضبوط کر دیا گیا اور لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر تکڑ دیا لال قدرے سے وہ مرضوں کے گھر یہ سب کچھ کر لیا اس, اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ عورت باہر نکلی تو اور جو اس کے فساد پھیلے ہیں وہ تو علی گڑھ लेकिन और को अल्लाह तला बताया घर तक घर की जिम्मेदार बनाया था घर की, की मुंतजिमा बनाया था ताकि वो फैमिली सिस्टम वो उस लेकिन जब औरत घर में न रही वो भी बात बाप बात और मां की बात और बच्चे स्कूल में ले नर्सरी तो घर के ऊपर लगा हुआ तो वो फैमिली सिस्टम तबाह برباد ہو کر رہیے عورت کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ گھر میں جب رہے گی تو گھر کا انتظام ضرور کرے گی اور بچے جب تربیت پائیں گے تو اس کی گود میں طبیعت پائیں گے ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی طبیعت بات ہوگی وہیں سے وہ اپنے سیکھتے ہیں وہیں سے وہ کردار سیکھتے ہیں وہیں سے صحیح زندگی بلانے کے طریقے وہ ان کو آتے ہیں لیکن اب گھر میں بچوں کو ماں اور باپ کی جب تک میسر نہیں اور رہے آپ ختم ہو کر دیکھ اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب عورت بھی دوسری جگہ کام کر رہی ہے مرد بھی دوسری جگہ کام کر رہا ہے دونوں کے درمیان دن بھر کوئی رابطہ نہیں اور دونوں جگہ پر کسی سوسائٹی کا ماحول تو بتا ہوتا ان دونوں کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے رشتے نجائز رشتے پیدا ہوئے तो फैमिली सिस्टम धर्म भरम होकर बात कलाम तक पहुंचती है घरों के बर्बाद होने पहुंचती है और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं आप किसी सोसाइटी में जी रहे हैं मगरब की सोसाइटी में आप देखते यकीन मुझसे ज्यादा बेहतर ला सकेंगे फैमिली सिस्टम किस तबाह हो गया है इस मगरबी दुनिया में मैं कहता ये बात तो शायद कैनेडा के साथ इस्लाम के कुरान के तासुब की वजह कह रहा है لیکن ابھی ابھی یعنی اب سے چند سال پہلے روس کے جو آخری صدر سویت یونین کے آخری سدر مسائل دربچو اب تو سویت یونین دنیا سے ختم ہی ہو گیا لیکن جب وہ موجود تھا تو اس کے صدر کی مشہور کتاب ساری دنیا میں جس کی ضرورت ہے پیریسٹرائی کا وہ کتاب کی لکھی ہوئی شاید شدہ موجود ہے اس کتاب کے اندر نے کے اندر ایک مستقل چیپٹر لکھا ہے स्टेटक ऑफ बीम के नाम परिमन औरतों का स्टेटक और, और उनका इत्यासा किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बाद खुले खुले लक्ष्यों में ये बात देखी है कि हमारी मंगीनी सोसाइटी में औरत को घर से बाहर निकाला गया है घर से बाहर निकालने के नतीजे में बेशक हमने कुछ मारसी फवाद हासिल किए यानी प्रोडक्शन में कुछ इलाका हुआ क्योंकि औरत भी काम करेगी वर्ष काम कर रहे हैं पावर ज्यादा दी गई उसकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ लेकिन इस प्रोडक्शन के ज्यादा बढ़ने के बावजूद इसका लाजमी नतीजा यह हुआ हमारा फैमिली सिस्टम तबाह और उस फैमिली सिस्टम के तबाह होने से जो नुकसान हमें उठाने पड़े मैं जो मुआवजना करता हूँ उन फवायद का जो प्रोडक्शन बढ़ने से ज्यादा हुए थे तो मैं देखता हूँ कि नुकसान ज्यादा हैं और फायदे का लिहाजा मैं जो अपने मुल्क के तहरीक शुरू कर रहा हूँ परिसर परिस्ट्राइल के बाद تو ریکانسٹرکشن کی جو میں اپنے ملک میں ڈائریکشن شروع کرنا چاہتا ہوں اس میں میرا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا اس کے طریقے سوچے جاؤں سوچنے پڑے ورنہ ہمارا سب دوسرا جمع ہو چکا ہے تو ہمارے پوری فارم تباہ ہو جائے تو یہ میں نے کہہ رہا کہ روس کا بچاؤ میں اپنی کتاب کے اندر آج بھی بارہ ہزار گیارہ اٹھا سکیں گے اس نے یہ بات तो इस फैमिली सिस्टम से की बुनियादी वजह यह है कि औरत के मक तकलीफ को नहीं यह यदि औरत को क्यों पैदा किया है अल्लाह ने और इसलिए पैदा किया था कि वो घर के निजाम में फैमिली सिस्टम को सवाल आज की माफी दुनिया में इस दौर में सब कुछ सारी कोशिशों का आती है रुपया पैसा ज्यादा बने लेकिन यह बताओ तो रुपया पैसा बताकर खुद को फायदा पहुंचा सकता अगर भूख लग हो और रुपया आधी बोल दो क्या वो खाकर भूख पिटाए क्या लग रही है तो वो रुपया को पानी दिखा पीकर क्या दिखाएगा रुपया कैसा बढ़ाकर खुद तो कोई चीज नहीं जब तक कि उसको उसके जरिए जरूरी चीजें हासिल करके आदमी सुपूत हासिल न करे जब तक रुपया कैसा बढ़ा रहे चीज नहीं होती एक बुजुर्ग ने लिखा है पहले जमाने में एस यहूदी शब्द का बहुत बड़ा मानदार बहुत बड़ा समायादार था اور پہلے زمانے کے لوگ اپنے دولت کو خزانوں کے اندر زمین کے اندر زیر زمین انڈر گراؤنڈ خزانے بنا کر اس کے اندر رکھا کرتے تھے تو سونا چاندی کے اخبار ہے اس نے وہاں پر جمع کیے ہوئے جیسے قانون کے بارے میں تو ایک مرتبہ وہ اپنے ان خزانوں کا خفیہ طور سے معائنہ کرنے کے لیے دیا اندر اندر دیا اور اس چوکی دار جس کو مقرر کیا ہوا تھا اس کو بھی نہیں بتایا یہ دینے کے لیے چوکی دار کو تیار نہیں کرتا اس لیے اس کو بدائے وغیرہ نہیں دیتا اندر جانے کے بعد اس کو جو اس کا سسٹم رہتا تھا دروازے کا تو اندر جا کر اگر ایک ہوتا بند ہو جائے تو باہر سے کھولے وغیرہ ہوتا تو اس نے اس دروازے کو اندر سے بند بند کر دیا اور اندر جا کر بند ہو اب کا باہر یہ بند ہے इसलिए उसको समझ नहीं रहा को अंदर होगा ये अंदर जाकर अपने खजाने की देखभाल करता रहा और जो देखभाल करते बाहर निकलना चाहता है अब वही पर अब भूख लग रही है खजाना सारा मौजूद लेकिन भूख नहीं बिटा सकता लग रही है खजाना सारा मौजूद लेकिन प्याज नहीं बिटाता रात को नींद आ रही है खजाना मौजूद लेकिन बिस्तर वो पुरा नहीं कर सकता यहां तक के वो चंद जितने दिन बगैर खाए थे गुजारा कर था, उसका गुजारा उत्ता, उत्ता, किया तो यहां तक के उसी में भी करने वाले मुझे खजा नहीं किया तो रुपया पैसा आपके जात में कोई चीज इंसान जब पहुंचाने वाली थी जब तक के निजाम दुर्स्त ना हो तो आज की दुनिया ये सजर साहब औरतों को अगर बाहर निकाल देंगे तो हमें ज्यादा बरगत होगी ज्यादा दौड़त पड़ेगी ٹھیک ہے گنتی کی دور میں پڑ جائے گی لیکن جو تمہارا فیملی ہو گیا جس کے نتیجے میں تمہاری قومی قومی ترقی کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا قومی تنسل کے جو شکار ہو گئے وہ کتنا بڑا ہوتا تو اس لیے شریف نے جو یہ آیت ہمیں پر پڑی ہے وہ قدم نہ آیت کے اندر اللہ ربانہ وتعالیٰ نے اشارہ کروا دیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے تعداد کیا ہے کہ وہ زندگی کی اہم ترین خدمت یہ انجام دے फैमिली के सिस्टम को उस तवाले और घर को संभाले इसके तो कोई माना नहीं है कि घर तो निग्लेक्टेड पड़ा हुआ है कोई तो तोज्जो नहीं और साथ तो है और सारा कुछ सारी तवज्जो हाथ बाहर के ऊपर तो बाहर जो कुछ भी आदमी कमाता है इसलिए कमाता है ताकि घर में आने सुकून आ है लेकिन अगर घर का सुकून दबा रहे तो जितना भी कमाई की हो वो कमाई देखा कुछ सफा दे तो इसलिए घर के निजाम को उसने के लिए बच्चों की नई तरबियत के लिए بچوں کا کو صحیح صحیح فکر کو ڈالنے کے لیے اللہ علیہ یہ پڑھائے ہیں جو خاتون کے اور اچھے سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں فصرت کا نام یہ ہے کہ بچے سے بچہ تو دونوں کا ہوتا ہے باپ بھی کا بھی ایک ماں کرتا ہے لیکن جتنا پیار اور جتنی مانتا ماں کے دل میں رکھتی ہے الگ الگ ہے باپ کے دل میں اتنی نہیں ہوتی اور بچے کو جتنا پیار اپنی ماں کے ہوتا ہے باپ سے اتنا نہیں ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو بچہ اگر ان کوئی تکلیف پہنچائے اگر وہ کو چھیڑ دے تو وہ فوراً ماں کو دکائے باپ کو نہیں ماں کو دکا رہے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ماں میری مصیبت کا علاج کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دیکھنا یہ رشتہ اس طرح پیدا کیا ہے کہ یہ ماں بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے اس محبت کے رشتے سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور یہ چیز باپ کو کام انجام دے نہیں سکتا جو ماں انجام کر کے دیکھنے کے جو ہے کوئی شخص چاہے کہ میں بچے کو ماں کی مدد کے بغیر خود پالوں تو اس کے لیے بات کری بات ممکن نہیں لوگ آج کل نرسریوں کے اندر بچوں کو پالتے ہیں تو یاد رکھو کوئی بھی جی نرسری بچے کو ماں کی مانتا فراہم نہیں کر بچے کو کسی پولٹری فارم سے سیچے ادارے کی ضرورت نہیں بچے کو ماں کی مانتا کی ضرورت اس کی سنگت کی ضرورت اور اس ماں کے مامتا کے اور شبقت کے وصول کے لیے لازمی ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھال ہے اگر وہ گھر کا نظام نہیں سنبھالتی تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہی ہے اور فطرت سے بغاوت کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آنکھ جو اس وقت آنکھیں دیکھ رہے ہیں تو ایک خرابی تو عورت کے نکلنے سے یہ ہوئی کہ ہی میں سسٹم تباہ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مطالعہ نے عورت کی طرح مرد کے دل میں ایک کشش رکھی اور عورت کے دل میں مرد کے طرح کشش ایک فطری بات ہے آپ اس کو کتنے پردے میں ڈالیں لیکن حقیقت وہ جب ان کے ڈگا آزادانہ میری جول ہوگا آزادانہ اجتماع ہوگا تو وہ کش جو فطری طور پر انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ کسی نہ کسی وقت گھر میں لا کر گناہ پر آزادہ کریں گے اور جب عورت اور مرد کا آزادانہ میرے جول ہوگا ایک دوسرے کو سے ہرف میرے بلاس ہوگا ایک دوسرے کو حرف دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ گناہ کی طرف یقیناً بنے آپ देख آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ کی آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مرد عورت سے اور زیادہ میل جوڑ کر رکھتے ہیں یہاں اس وقت اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے اپنی جنسی تسکین کرنا چاہے اور اگر مرد حرام طریقے سے معذ اللہ اپنے خواہشات کی تقسیم کرنا چاہے تو اس کے دروازے کھلے कोई रोक नहीं कोई कानून को रोकने वाला है रोकने वाला है कोई माशा की रुकावट उनके ऊपर आय नहीं खुले लिहाजा अगर कोई शख्स जिनकी तस्कीन का रास्ता किसी औरत को राजी करके हासिल करना चाहे तो कोई मुश्किल मसाला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, है। उसके बावजूद आप देखिए कि इस मुल्क में रेप के वाकआत ساری دنیا سے جانا آج کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں اس ملک شمار میں ہر پر ایک ریپا کیس ہو رہا ہے ایک ریپا کیس ہو رہا تھا تو یہ بتائیے کہ جہاں جہاں سنسنگ کے ساتھ مندی کے ساتھ یہ عمل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو ہرکا وہ راستہ کیا سکتا ہے اس کے باوجود ریسٹوریہ हर छियास सेकंड पर एक लेकेट हो रहा है वो बहुत कारामदी है उससे लुत्फ और लज्जत भी होता है उससे इंसान जिंदगी को सुकून भी मिलता है लेकिन जब वो उससे आगे बढ़ेगा सिखंड में दूसरे आगे बढ़ेगा तो वह एक न वाली भूख न बुझने वाली प्यार में तब्दील हो भूख तो नहीं ऐसे प्यार तो नहीं बुझे تو وہ اس کے بعد آدمی کسی ایک درجے پر کامیاں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پر جا کر رک گیا اس کو اور چاہیے اس کو اور چاہیے تو جب یہ عورت اور آزادانہ میل جوڑ آزادانہ ان کا پروشن سوسائٹی کا ماحول ہو تو اس کا لازی نتیجہ وہ ہوگا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ سارا نتیجہ ہے اس کرنا کی طرف سے بغاوت کا کام نہ کلنا کہ جو حکم تھا پرانے کریم میں کہ اپنے گھروں میں کراک سے رہو یہ حکم چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتے البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورت ہے وہ بھی انسان ہے اس کو بھی گھر سے باہر جانے کی ضرورت پہ آ سکتی ہے اس کے دل میں بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائیں عزیزوں دوستوں سے ملنے کے لیے بھی رشتے سے ملنے کے لیے بھی بعض اوقات کسی اپنی ذاتی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی اور جائز تفریح کے لیے جا کر باہر نکلنے کی اس کو واقع ہونے چاہیے تو اس کے لیے قرآن نے راستہ بتا دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے گھر میں کار سے رہنے کا تو اس کو گھر میں تارا ڈال کر اور اس کو بند کر دیں مانا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت میں وہ گھر سے باہر جا سکتے ان دوستوں کے لیے کہ جہاں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ عورت کے اوپر کسی بھی وقت میں روزی کمانے کے ذمے جانے نکالتی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کے تمام کفالت باپ کے ذمہ شادی ہونے کے بعد اس کی ساری کفالت شوہر کے ذمہ لیکن اگر کسی کا نہ باپ ہوتا شاعر تو وہ اس کو باہر جانا پڑے گا روزی کمانے کے لیے اس صورت میں باہر جانے کی اجازت ہے اسی طریقے سے آ, کوئی ضرورت ہے جن سے ملنے جلنے کے لیے جانے کی جانے کی اجازت ہے بلکہ بڑے سمے حقیہ جائے تفریح کے لیے جی جانے کی اجازت آدی کا رضی اللہ علیہ کو باز لے کر گئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مرتبہ حاضر ہوئے نبی اللہ کی خدمت میں اور آ کر رسیہ میں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں तो आहरा सुलवाया क्या आय आई क्या आयता कभी बैठा दावत है कि नहीं तो उन्होंने कहा कि जबाना सादगी का था इलाह उनके दर में उस वक्त हजरत आयता को बुलाने का सबूत नहीं था सिर्फ हजूर्क बुलाने लगे तो उन्होंने आज्ञा के नहीं मेरे सिर्फ आपसी कर दिया मैंने सिर्फ आपसी कर तो आहरा से लाने जवाब मैंने सुनवाया कि नहीं इधर भला अगर ऐसा भी दावत नहीं मेरे साथ भी नहीं मैं भी नहीं आता मैं भी नहीं दावत एक आध एक आध एक दिन का मौका गुजरा या नहीं दोबारा वो हाजिर हुए और अगर अंत्या मैं अब भी चाहता दावत पूरी फरमाई आपने फरमाया आय क्या ऐसा मेरे साथ दावत है क्या नहीं तो उन्होंने सर दोबारा यही कह कि नहीं ऐसा दावत तो आप ही की है थे आपने क्या फरमा लिया नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा फिर सी मतलब आए फिर दावत दी तुम्हें चाहता दावत को बोल सकते आप समय आए थे तुम्हारी तो उन्हें नाम ला जहाँ मैं हरदायशा की दावत बनता आपना चलो मैं दावत बोल सकता बात ये रिवायतों में सलामत नहीं है बाद ने लिखा है किसान सब ऐसा आम मामूल नहीं ताकि कोई आदमी अगर दावत करे जरूर हरदायशा को साथ ले जाने की शर्त लगाए ظاہر عام معمول یہ نہیں تھا کوئی آدمی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول پر مارے گئے لیکن بعض رحما نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب جو دعوت کر رہے تھے ان کے دل میں حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید محل ہوگا حضرت عائشہ کی طرف سے کوئی شاید کدورت ہو چل تو آپ اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے تو اس لیے آپ نے بار بار عائشہ کو ساتھ لے جانے کی چھت لگائی چناتے دعوت دعوت بھی مدیت منی طیبہ سے کچھ فاصلے جو اوپر ایک بستی تھی اس میں جا کر کھانا کھانا تھا تو آپ سلواسلم دیکھا رضی اللہ عنہ کو لے کر ساتھ کے لئے راستے میں میدان آیا یعنی کھلا ہوا اس کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا تو وہاں حضرت آئے رضی اللہ اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اگر دوڑ لگانا چاہو تو لگاؤ یہاں اس میدان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگایا اب حضرت آئے دوڑ لگ اس میں رہنا تو اب یہ ظاہر دوڑ لگانا یا لگوانا یہ جائز کپڑے کا سامان تھا تو آندر نگر نے اس کا بھی سامان فرمایا کہ بہرحال انسان ہے ان کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی اجازت وہ شرط ہے کہ جائز میں ان حدود کے تحت باہر نکل دو. لیکن باہر نکلنے کے لیے شرط یہ لگا دیجاب کا کی پابندی ہونی چاہیے یہاں معاملہ آتا ہے نیزار. حجاز के سالم کے ساتھ اس طرح अपने اعلان اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نہ نکلو اسی لیے برما کرنا چاہیے خود سب گھروں میں رہو اگلے دن جب برما ہونا سبقریت اولا یعنی اگر کبھی نکلنا پڑے تو اس طرح زیب و زینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نکلو جیسے کہ جاہریت کی اور سے نکلا کرتی ہوئی یہ فائدہ جب باہر جب تو زیب و زینت جو لوگوں کے توجہات کو اپنی طرف کھینچے اس اس حالت میں نکلو تو حجاب کی پابندی کے ساتھ نکلو پردہ ہونا چاہیے پردہ کہتا کہ سارا جسم کسی ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا اس کے لیے اب ہمارے یہاں برقع کا رواج ہو گیا حضور احد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے چادریں استعمال کریں گے کہ سر پر چادر ڈالی اور وہ چادر پورے جسم کو لپی ہوئے ہوتے اور بعد میں اسی مقصد کو برقع کے ذریعے حاصل کیا گیا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت کو نکلنے کی اجازت تو دی گئی لیکن اس طرح سے, اس کے باہر نکلنے سے جو فتنا متصل ورد ہے کہ اس فتنے کے ذریعے وہی کتنا جس کا میں نے ذکر کیا کہ عورت اور مرد کے آزادانہ میل جوڑے کے نتیجے میں جو اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں ماترا بگڑتا ہے اس بگار کا ادبا بھی تھا اس کے لیے حجاب کا حکم عائد کیا گیا اور حجاب کا حکم عائد کر کے یہ آیت میں نے تلا رکھ کی آپ کے سامنے اس کے اندر بھی حجاب کا اشارہ موجود ہے دوسری آیتوں کے اندر بھی ہے یہاں بعد لوگ ایک بات کہتے ہیں اس کا میں مختصر اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں باہرات یہ کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم صرف متحرات کے تھا ازوار متحرات کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں اور عورتوں کے لیے نہیں اور اسی آیت سے ڈال کرتے ہیں کہ اس میں سارا خطام ازار متحرات کو پڑا ہے کہ ویاتے اولا حالانکہ یہ بات اقلی نقلی ہر اعتبار سے غلط ہے ایک طرف تو یہ آیت جو ہے اس میں بہت سے احکام دیے ہیں کسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ لا کر ورنہ سے یعنی yani, پہلی جاہلیت سے کہ عورتوں کی طرح تم زیب الدینت اور آرائش کر کے باہر نہ نکلو تو کیا مطلب ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ جہلیت سے پوجا کی زیب الدینت کر کے نکلا کریں ظاہر ہے کہ عورتوں کو بھی اجازت ہے اگلا حصہ عقیم نثرا نماز قائم کرو تو کیا نماز قائم کرنے کا حکم صرف لذائیں مطارات کو ہے دوسری عورتوں کو نہیں وہ آتی نت ادا کرو تو کیا یہ زکات دینے کا حکم صرف لذائی متاحرات کو نہیں وہ آپ کے اللہ رسول اللہ رس کے رسول کی تعداد کرو تو کیا اللہ رسول کی کا حکم صرف اللہ متحرک کا دوسروں کو نہیں پوری آیت کا کانٹیکٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم عام ہے براہ راست خطاب اگر اگرچہ الوار مطحرات کو ہے لیکن ان کے واسطے سے پوری امت وہ کتاب پہلی بات دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کیا کا مقصد یہ تھا کہ جو کے اندر کتنا پیدا ہو سکتا ہے اس فٹنے کا سب سو کیا یہ فتنا صرف ازوان کے نکل نہیں کیا ہو سکتا اللہ وہ ازار مطحرات جن سے زیادہ پاک دامن جن سے زیادہ پاکیزہ خواتین اس روئے زمین پر بیٹا نہیں ہے کیا؟, کیا صرف انہیں کا ہو تھا ماض اللہ کہ وہ بغیر حجاب سے نکلیں گی تو ان سے فتنا پیدا ہوگا با کیا اور آفس نہیں اگر افغان خوا... متحرات کو حکم دیا جا رہا ہے تو تم بغیر پر کے نہ نہیں دلو تو دوسری خواتین تو بتری گیا ہونا اس خطاب کا مختلف مخاتم ہے کیونکہ اس میں پھرنا جائے متبقہ ہے اس کے علاوہ دوسری آیت میں صرف بہاراتی بلکہ پوری امت مسلمہ کی اور سب سے خطاب ہے کلوادی کا وہ بناسی کا وہ نسائل وہ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو ورنہ ساری مومنی اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کیا کہہ دو کہ یعنی آ رہی نمین جلا دی کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا تھا اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیا ہے یہ چادریں اس طرح پھیلے کہ اس کو اس طرح جھکا لے کہ ان کا چہرہ اس میں جھک جائے یدھ مین آ من ہیں نمن جرادی اس سے زیادہ صاف اور واضح حکم کوئی العمین کہ وہ جلادی جمع ہے جلباب جلباب اسی چادر کو کہتے ہیں جو عورت پہنتی تھی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم اس میں ڈھکا ہوا ہوتا تھا تو اس کو صرف پہننے کو کافی نہیں کہا بلکہ یعنی ان کو آگے ڈھلکا لے چادر ڈھلکانے کا حکم دیا تاکہ کہا بھی نمایاں نہ تو اس سے زیادہ اور کیا حکومت ہو سکتا ہے اور سنیے آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جب احرام کی حالت ہوتی ہے تو احرام کی حالت میں کپڑے کو چہرے پر لگانا جائز نہیں ہوگا چہرہ ڈھکنا جائز نہیں ہوگا سر بھی نہیں سکتے اور سر تو سکتی ہے لیکن چہرہ نہیں سکتی تو جب حج کا موسم آیا اور آ حضرت صلی اللہ اپنے ازواج مطحرات کو حج کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک طرف تھکم ہے عورت کو پردے دے گا اور دوسری طرف تھکم ہے کہ وہ اپنے احرام کی حالت میں کوئی کپڑا محبت نہ کرے تو حضرت ازواج مطحرات میں سلمان روز اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ہم حج کے سبق کو جا رہی تھی اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جب کوئی سامنے مرد نہیں ہے تو ہم اپنا نقاب الٹے رہتے لیکن جب دیکھتے کہ وہ کام آ رہا ہے مردوں میں مرد بھی ہیں غیر مرد تو ہم نے اپنی ماتھے کے اوپر ایک لکڑی لگائی دی تھی اور اس لکڑی کے اوپر نقاب ڈالے تاکہ وہ کپڑا چہرے پر بھی نہ لگے اور جو مرد سامنے آ رہے ہیں ان کا سامنا بکالا یہ روایت موجود ہے غالبت صحیح بخاری کی چیز ہے جس کے اندر حضرت الم جیسی حالت میں بھی ازار متحرات نے ایک مرتبہ حضور اضرت صلی اللہ علام کی خدمت میں حاضر ہوئی ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کسی میں ان کا بیٹا جہاز پر گیا ہوا تھا اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں کا بیٹا جب جنگ میں گیا ہوا ہو تو اس ماں کی بیتابی کی کیا کر کے تو؟, تو جب مسلمان واپس آئے بیٹا نہیں آیا واپس تو ظاہر ماں کی کتنی بیتاب ہوگی کہ بیتابی کے عالم میں وہ یہ پوچھنے کے لیے جانا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا بنا تو وہ جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کا قابلہ آ گیا اور میرا بیٹا نہیں آیا تو بیتابی کے عالم میں وہ دوڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور جا کر پوچھا اللہ میرا بیٹے کا تو مسلمانوں نے تویا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہو اب یہ قیامت ٹوٹی اس کے اوپر یہ بجلی گری کہ بیٹے کے مرنے کی اطلاع ملی اس پر جو کچھ بھی اس نے صبر سے کام لیا وہ اپنی جگہ ہے لیکن اسی موقع پر کسی شخص نے کہا کہ خاتون تم اتنی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلی اور پریشانی کے عالم میں حضور ابد ال کی بات آئی اس وقت بھی تم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے نقاب ڈالا تم اس وقت بھی نہیں بھولی جب اتنے شخص پریشانی کے عالم میں نکلی ہو تو چہرے پر نقاب ڈال کر آئی تو جواب میں اس خاتون نے کہا کہ اردا ابنی <سؤال> کہ میرا بیٹا تو شاید ہوا ہے فوت ہوا ہے لیکن میری حیات تو فوت نہیں ہوئی میری حیات تو نہیں کہیں گئی تو اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا کہ میری حیات تو الحمد للہ باقی تو یہ اس آلم میں بھی خواتین کا یہ آلکھا ایسے مان تو بھائی ارض یہ کرنا تھا کہ یہ حجاب کا رکن یہ اللہ تبارک حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کی تفصیل بیان نے, نے اس کی اوپر عمل کر کے, کے بگنڈا کرنا شروع کر دیا مغرب نے کتاب عورتوں کو انہوں نے بڑا غالبانہ شروع کیا ہے ان کو گھروں میں بند کر دیا ان کے چہروں پر نقاب ڈال دیے ان کو ایک کارٹون بنا دیا یہ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا اس مذاق کی خاطر اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انحکام کو چھوڑ دیں میں نے کلی آپ کا واقعی سنایا تھا کہ لقمہ گر گیا تو اس لکمے کو اٹھانا لوگوں نے کہا کہ نہ اٹھاؤ لوگ مرحم اڑائیں گے انہوں نے کہا وہ رام اڑایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں خود. تو یاد رکھو جب تک کہ خود اپنے دلوں میں یہ اعتماد اور ایمان پیدا نہ ہو کہ ہم نے جو طریق سیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی طریقہ کا کوئی مذاق کراتا ہے تو رایا کرے کوئی تعلق دیا کرتا ہے تو دیا کرے یہ تانے یہ تو ایک مسلمان کے گلے کا دیور ہے مسلمان جو ایمان رکھتا وہ اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب علیہ السلام اس دنیا, دنیا میں تصویر لائے کچھ کم تعریف کہے انہوں نے سارے کے سارے علیہ السلام کے دنیا میں نصیب جاتے ہیں تو ان کو تعلق دیے جاتے ہیں کہ یہ تو پسماندہ لوگ ہیں یہ لوگ بہمر ہیں یہ لوگ پسند ہیں یہ جب ہیں یہ ہمیں زندگی کے راستوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں یہ سارے تعلق امبیائی وسلم کو دیے جاتے ہیں تم مومر ہو تو ان کے وارث ہو وہ وراثت جس طرح اور چیزوں کی ملے گی اس تاروں کی وراثت بھی ملے گی اس اس وراثت سے گھبرا کر چھوڑو گے رسول اللہ کے طریقہ کار लोग ताने दिया करें अगर ईमान है अल्लाह सलाह के रसूल सल्लाम पर तो इन तानों से घबराहट से कमर को मजबूत करके बैठना होगा और ये ताने अगर सोच करो उन तानों के साथ तुमने चलो कर लिया उनके कहने का दबाकर जी वो कहते थे औरतों घर में ना बिठाओ उनको पर्दा ना कराओ हिजाब ना कराओ आपने कर लिया आपने घर से बाहर भी निकाल दिया पर्दा भी उतार दिया दोपट्टा भी उतार दिया जीन भी पहनवा दी सभी कुछ कर लिया तो क्या मान लिया तुमने केकूम देती है तुम्हें वही इज्जत देती अब भी तुम फटावे फटावेट ले अब भी तुम्हारा नाम आएगा तो वो तानों के साथ आएगा बावजूद है कि सर से लेकर पांव तक अपना परा, सारा सराफा उनके हवाले कर दिया फिर भी تم ہو سیکنڈ ایک اور تھرڈ ایٹ سٹیزن تو اگر وہ سب چھوڑ کر بھی اگر تمہیں وہ بات میسر نہیں آ سکتی اس کے برخلاف اگر ان تانوں سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سب سے نظر کر یہ تو دیا کریں گے تانے یہ تو کہیں گے برا کہیں گے لیکن ہمیں جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے آپ کی اربان مطلب کے راستے بڑا سے تانے دیا کریں بڑا سے برا سمجھا کریں یہی تو ہوگا نا کہ دیکھ کے ہنسیں گے ہنسے قرآن کریم کہتا ہے کہ فل آمرو میرے گفتار کپار کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہیں کفار کے ساتھ یہ ما... مسلمانوں کے ساتھ کفار یہ معاملہ کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کے ہنسی اڑاتے تو اور کے بعد رہے اشارہ کریں فرمایا کہ یہ سب دنیا میں کر گزرے وہ جب آخرت کا مرحلہ آئے گا پل یو میں لگی نا آرٹ ایک دن آئے گا جب یہ ایمان والے ان چاطروں پر ہنسیں انشاءاللہ وہ جب اللہ و مطالعہ کے حضور پیشی ہوگی اللہ و مطالعہ کر حضور سامنا ہوگا یہ کتنے دن کی زندگی ہے یہ کتنے دن مداخ اڑائیں گے کتنے دن حسین اڑائیں گے کتنے دن کی گارنٹی لے کر آئے ہو کہ زندہ رہو گے دنیا کو بیٹھے بیٹھے انسان کو موت آ جاتی ہے کڑے کھڑے انسان ختم ہو جاتا ہے کسی لڑے کا بھروسہ ہے جس دن یہ آم بند ہو جائے گی اس دن یہ دیکھنا کہ جن جو لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونا ہے جن کی ان کا مذاق اڑا جا رہا ہے ان کا انجام کیا ہونا پلیہ یدین آم بنو گار یہ تھکوں ار ارائے کہتا ہے کہ آج یہ ایمان والے ان کاسروں کا ہنسیں گے और शौकों पर बैठे हुए इनको देख रहे हो क्या कुमार लेकिन वो आने वाले तो वजह इसके कि इस हंसी से बरूब होकर अपना रास्ता छोड़ दो अपना तरीका को खैरबाज कर दो नजात का रास्ता एक ही है कि तय कर लो कि वो वो हंसी उड़ाए मजाक उड़ाए दाने दे बुरा समझे जो कुछ भी करे लेकिन हमारा जो तरीका है उसको छोड़ने वाले नहीं और जो शख्स एक मतलब की तरह कमार हिम्मत बांध लेता है یاد رکھو دنیا کی عزت ہی بولی کرا عزت ذرا حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں عزت اسلام کو کیا کرنے ہے حضرت فاروق اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کہنا بال اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت جو کچھ دی وہ اسلام کی بدولت دی تو اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزت جو ہے دن تک بھی ہم کراتا ہے فاروق آزاد بھائی मेरे एक दोस्त ने सच्चा वाक मेरे एक दोस्त ने वाक सुनाया बड़ी उबरत का उनके एक दोस्त लंदन में थे और किसी जॉब की तलाश में थे कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए तो इंटरव्यू के दौरान इनके चेहरे पर दाढ़ी थी इंटरव्यू के दौरान उसने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा था यहाँ तो जो आप काम अगर कर सकते हैं तो ये दाढ़ी की वजह से बड़ा मुश्किल ये दाढ़ी खत्म करनी हो वैसे आम आमतौर से शायद आय नहीं की जाती हैं। लेकिन उस शर्त ने शर्त आय की अब यह बड़ी कि मैं दाढ़ी खत्म करूं या रखू बेचारे उस वक्त चले आए आज से दो तीन दिन कश्माकश में रह कोई और जॉब मिलने थे, थे। नहीं बेरोजगार थे परेशान थे क्या करें आज सरकार फैसला कर लिया क्या करें और कोई रास्ता मिल नहीं रहा चलो गाड़ी کٹوا دیتے کٹوا دی اور پہنچ گئے اب جو پہنچے اس نے کہا کہ بھائی فرمائیے کیسے آنا ہوا تاکہ یہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ گاڑی ختم کرا دو تمہیں جاب دلوا دے مل جائے تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان کہ ہاں آپ, آپ اس گاڑی کو ضروری سمجھتے تھے یا غلط ضروری سمجھتے تھے تاکہ میں پہلے ضروری سمجھتا تھا اسی بات سے رکھی تاکہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے جاڑی رکھی تھی اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا چاہ رہے تھے تو محض میرے کہنے سے آپ نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا جس کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے چھوڑ دیں جس اس کے معنی آپ اپنے اللہ کے وفادار ہیں جو اپنے اللہ کا وفادار نہیں وہ اپنے امپلائر کا بھی وفادار لہذا اب ہم ہاں آپ کو رکھنے سے معلوم تو خصیرت ہاں دنیا والا داڑھی بھی گئی ہوا لوگ تو کوئی بھی میں داڑھی کی بات محنت نہیں کر رہا کوئی بھی دل کوئی انسان جتنے بھی آکان ہے شریعت اللہ تبارک بتا دکھے یہ کہہ سوچ کر کے ساتھ یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس کو کیا سمجھیں گے کیا نہیں سمجھیں گے یہ سوچ کر اس کو چھوڑنا یہ بقا اوقات دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا ذریعہ ہے تو اس لیے حجاب کا حکم ہاں اتنی بات میں ضرور ارد کر دوں کہ حجاب میں اصل بات یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چادر سے یا برقع سے یا کسی ڈھیلے ڈھالے گاؤن سے بال ڈھکے ہوئے ہوں. چہرے کا حکم یہ ہے کہ انگل چہرے کا بھی پلتا ہے اور چہرے کے اوپر بھی نقاب ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے جو, یہ جو میں نے آپ کو پڑھی ہے جو دن آ رہی میں جرا دی عورتوں کو چاہیے کہ وہ چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لے حضرتال رسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں جو زمانے میں خواتین یہ کرتی تھی کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پلہ چہرے پر رکھ کر لیتی تھی جس سے آنکھیں کھلی رہتی تھی اور باقی چہرہ چادر کے کا ہوا ہوتا تھا تو اصل طریقہ حجاب کا یہی ہے البتہ کیونکہ ضروریات پیش آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے چہرے کی حد تک یہ گنجائش دی ہے کہ جہاں کہیں شدید ضرورت داری ہو چہرہ کھولنے کی تو اس وقت میں چہرے کے صرف چہرے اور گٹوں تک کھولنے کی اجازت ہے جہاں شدید ضرورت باقی جسم جو ہے اسی طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اصل حکم یہی ہے کہ پورا جسم چہرے کے سخت بھی ڈھکا ہوا ہو لیکن کہیں بہت شدید ضرورت ہو تو پھر چہرے کو بقدرے ضرورت کھولنے کی گنجائش ہوتی ہے لیکن وہ بھی سخت حالات میں جہاں کوئی اور راستہ مجھے نہ ہو یہ ہے مختصر احکام حجاب کے اور اس واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پادشاہ پا زندگی متقی زندگی کے لیے حجاب ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے لہذا تمام خواتین کو مردوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو اس کے اوپر آمادہ کریں خواتین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں افسوس ہوتا ہے بال اوقات کے بعد جگہ خواتین کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد رکھے وہ رکاوٹ ہو جاتا تو وہ کسی نے اکبر الہ آبادی مرحوم ہمارے ہاں شاید کے مشہور تو انہوں نے ایک بڑا اچھا خطہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ مجھ کو چند نظر آئیں بی بیبیاں بے پردہ کل جو مجھ کو نظر آئیں بی بی بیبیاں اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ رہے ہیں تو وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ کہ وہ باقاعدہ پردے کے راستے میں رکاوٹ کرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس غلط خیالات سے ہمیں نجاتہ فرمائے کر دی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توقع قدا فرمائے واخل و تعالیٰ رکھنا اللہ یا اللہ فضل و کرم سے ہمارے معافر یا اللہ رحمت اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق فرما یا اللہ رحمت قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق فرما یا اللہ اسلام کی اسلامی تعلیمات کی قدر و ہمارے میں پیدا یا اللہ کی فرما اس پر عمل کی توفیق فرما اس پر استقامہ ادا فرما ہر طرح کے شعور و فصل سے ہماری حفاظت فرمان یا اللہ ہم دین کے راستے سے دور جا رہے ہیں یا اللہ کے رحمت سے اس دوری کو دور فرمانو اور یا کرم سے دین کے تمام احکام کو صحیح طور سے سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی اس پر مستقبل رہنے کی توقع ادا فرما یا اللہ دین کی محبت اور عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما کیا اللہ دین کی عظمت اور محبت ہمارے فلوب میں پیدا فرما حسرا کی شرح عبادت کرنا حسرا کی بات ہے تو بنکرا سے ہماری ہمارے